ون ودہ حقت کام تم مسلم ہوا لاحدو اللهم محمد صل الله عليه وآله وسلم وشرد المولد المحدثاته وكل محدث بدعا وكل بدعات ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِقَ فِي سُورِفْ أَسْحَلِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, ومن فی الارض فی منفی حفیح بخرا فہلا یا فقطو کاوری رب زدنی علم ند بی زدنی علم ند بی زدنی ہر قسم کی رامد و شدہ ذات پات واسطے جو خالق مالک رازک ہے درود شدہ امام لمبیا خطیب المبیا امام اعظم سہار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضرات کرامی اللہ تعالیٰ نے انسان مٹی اندرو پیدا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح نو ڈالے انسان کا بجوت اور روح دا ایسا تعلق ہے کہ جدو روح انسان دے وجود تو جدا ہو جائے پھر انسان کا وجود کسی قسم دی حرکت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک اندر فرمایا ہے رکھشیا نے کہا کہ محمد والے وسلم کو لوگ سوال کرو کہ روح کیا چیز ہوتی ہے ویسے تو قرآن تعالی نے روح کے کئی قسمت ذکر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اتھے قرآن ملا نے روح ہے اور اسی طرح نظر بھی روح الامین اللہ قربی کا اتفو نام ن المنظری کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح آخر لیکن فرق ہے قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور جبریل وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان دماً اللہ نے روح آخر اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کئی جی چیز ایسا نے جنہوں روح کے نام کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر ہے انسان کے اندر جو روح ہے میرا مراد میری مراد اور میرا موضوع وہ روح ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی تو یہودیاں نے سوال کیتا رسول اللہ علیہ وسلم کو روح, روح کیڑی چیز ہے بڑی بڑی ترقی بڑی بڑی چیزوں کا پتہ لگایا شعو دیکھ کر کے بارش ہے اس طرح ہو تک روح دے بارے انسان مکمل طور پہ نواقف ہے کہ روح کیڑی چیز انسان دے ناخن تو لے کے انسان دے بال تک پورے انسان اس سینس نے تلاش کیتا ہے لیکن روح دا پتہ نہیں چلے انسان دے سارے اندرونی ایک ایک ذرہ ایک ایک ناڑ ایک ایک ہڈی جس دن خون گردش کر رہا خون دی رفتار سب کچھ ہر چیز کی جانچ پڑتال ہو گئی ہے لیکن روح پورے وجود دے اندر کیا چیز ہے کتھے رہی ہے کیا صورت حال ہے آج تک نہ کسی نے داخل ہوتی ویكھی ہے اور نہ ہی کسی نے نکل نکلدی ویكے بس جتنا اللہ نے دس ہے پتہ چلیا کہ كچھ ایسا چیزیں ہیں اللہ نے جی انسان دسیاں نے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں نہیں دسیاں بہت ساری انہوں چیزوں سے ایک چیز یہ بھی ہے روح جو اللہ تعالیٰ نے کس انسان نہیں دسیا یہ کیا چیز ہے حد رات اللہ تعالیٰ نے روح کو انسان دے اندر ڈالیا ہے پہلے اللہ نے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا بعد ادھر اللہ نے روح کو داخل کیتا ہے اس طرح کے آدم علیہ السلام کے بارے میں بایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اللہۃسلام کا ڈھانچہ بنایا کئی دن اللہ تعالیٰ نے بنا کے تیار کر کے رکھ دا پھر کچھ عرصے تو بعد اللہ تعالیٰ نے اندر روح ڈالے یعنی پہلے ڈھانچہ ہے اور بعد اندر روح ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے اللہ فرماندے نے سورت علم ایت نمبر چودہ اللہ فرماندے اللہ فرماندے نے تینوں ایک تو پیدا کیتا ایک تو اللہ فرماندہ پہلے نطفہ آئے جڑا مہادر ہے مندر جانا ہے اللہ فرما نے پھر اس نوا کا تنشتہ نالوں خون دی شکل اندر تبدیل کر کے لوڑا خون بنا دینے آئی فرمایا فا نل اللہ فرما نے پھر جمے خون تو بعد آسا مکمل اس بوٹی بنا دے گوشت ہڈیاں بنا دن انسان دے جوڑ بنا اس گوشت نا ہڈیاں بنا اللہ فرمانے ہڈیاں بن جائے سو نل ایزا مہ ماہ دوبارہ ہڈیاں دوبارہ گوشت چڑھا پھر تیری شکل ہے تیر پہلا سٹپ نفاغ چالی دنوں تو بعد سائنس نے بھی ترقی کی چالی دن تو بعد وہ جمع ہوا خوان بن جانے پھر چالی دنوں بعد فرمایا تین سٹا تین سٹا اپنے چالی چالی دنوں چار مہینے ہو گئے چار مہینے کا ٹانچا مکمل ہو جار مہینوں تو بعد دس دن گزرتے पंद्रह दिन गुजरते हैं अल्लाह तला उस बात रूह न फोंक देंद दे, रूह डाल दे दे। पहले ढांचा बनया जिम्मे अल्लाह ने आदम का पहले ढांचा बनाया फिर रूह पाई इन ज अल्लाह तला ने माँ के ब्रह्म के अंदर पहले बच्चे का ढांचा बनाया फिर अल्लाह तला ने उस तुँ बाद अंदर रूह दाखिल कर दी है उस आ गई इस वास्ते नबी पाप कर सलाद सलाम की रिवायातू साबित है जो बच्चा पैदा हो जाए ना तो अगर वो मुर्दा भी पैदा यानि महीने, महीने, महीने, भी हो जाए यानी पंजे महीने छठे महीने सतवें महीने फिर भी पढ़ा चाहो तो पढ़ा सकते हो क्यों क्योंकि अंदर रूह आ चुकी थी मां के पेट अंदर फोत हो गया है फरमाय करना चाहना पढ़ा चाहो तो पढ़ा सकते हो नवला ताला फरमाते इस तरह इंसान सुबमनुरी जुखम پیرا تنو پیٹ بھی تن چوں اللہ اس تو میں تین بار دنیا نکالیا ہے تو بڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرما دے کچھ ایوز بندے ہوں جہد ہو پیٹ اندر فوت ہو نے کچھ ایمیں ہوں نے ماں کے پیٹ ادھر باہر آتے فوت ہو جاتے اشد اللہ فرما دے کچھ ایسے ہوں نے جڑے زمانے اندر جان تیل فوت ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہوں نے شروع جہے بوڑھے ہو کر کے فوت ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے سسٹم بنا کیوںکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جدو ماں کے پیٹ ان رو پہ اس وقت بھی لکھ دیتی ہے لکھ دے اس وقت کتنا جینا دیہات لکھ دبی پا کر سلام فرما دیں بندہ جدو دنیا تو چلا جا دنیا تو فوت ہوتا ہے کدی ویک فوت ہوتا ہے ویکیا روح نکلتی ہے لیکن روح نکلدا کدی بھی کسی نے ویخیا نبی پاک سلام کے صاحب ہی ابو دی اکھاں آنے تے روح نکل چکی ہے آپ نے آ کر کے ابو سلمہ دیا اکھا بند کر دیتی تے نبی پاک فرما نے میرے سب آبو سلام دیا دو تتا ہے کیوں کھلیاں نے جد روح نکلی ہے نا تو اللہ کے فرشتیاں دیکھ رہی ہے یہ روح نکلتی ہے اکھانہ ٹڈیاں دیں ٹڈیاں رکھ گئی نے نبی پاک نے اکھان بند کر لیے پر مایا جدو بندے کی روح نکلتی ہے دو قسم کے بندے ہوں نے ایک بندہ چنگا ہوں مومن ہوں نمازی ہوں ایک بندہ گند ہو مت آدھی ہے وہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا لیکن مومن دی موت, دی موت بڑا فرق ہے نبی پاک نے بیان کیا حضرت برابن میں سر ذکر کر رہی ہوں ابتدا اندر یہ ابو دعود اندر تو مل جان گیا نبی پاک علیہ ایک انساری فوت ہو گیا اللہ کے نبی قبرستان اندر چلے گئے برابین کو اچھے نبی پاک قبرستان چلے گئے اللہ کے نبی پاک بیٹھ گئے تو ابھی تو پھر ہسنے نہیں ہاں گلیں بھی کرنے ہاں تو حضرت صاحب برابین کو اتنا خوف ایک انساری کی موت اتنا خوف سارے اس طرح تاری کہ کوئی گل نہیں کر رہا اللہ طرح بالکل آرام کوئی حرکت نہیں کوئی گل بات نہیں آپ نے اسلام دیا تنکا ہے اللہ دن زمین مارتے نے زمین مارتے نے پھرمان ویختے نے زمین تو مارتے ہیں سمان ویختے ہیں نبی پاک بتے ہوئے پر میرے صاحبہ موت ہر انسان سے آدمی ہے برے موت نے آ جانا ہے اچھے سے بھی موت نے آ جانا ہے نبی پاک علیہ السلام فرما نے جب گندہ بندہ دنیا تو تسمان تو اللہ دا فرشتہ تر دا ملک بہت اس نے اضرل کہنے آک ہاں بڑا وا مسئلہ اسراہیل یہ کوئی نام نہیں یہ لوگ نے ایویں بنا لیا ازرائیل یہ فرشتے دا نام نہیں جبریل نام ہے میکائیل نام ہے اسرفیل نام ہے لیکن ازرائیل نام کوئی نہیں نہ قرآن اندر ہے نہ ذخیرہ حدیث اندر ہے نہ صحابہ و شاعت ہے نام ہے ملک الموت موت کا فرشتہ اور کچھ روایات ایسے ملتی نہیں وہ درجنہ دے درجن درجن نے بہت ہزاروں کی تعداد بہت زیادہ تعداد ہے گندہ بندہ جو دنیا تجارے نا آسمان دے فرشتے آتے ہیں نے کافی فرشتے تعداد آتے ہیں اس بندے درد گرد کھڑی ہو جاتے ہیں تو وہاں دیا شکل جہاں ہوں بڑی ڈرونی ہوں بڑی خطرناک او پھر ویکد ہے تو ویک ہے نہ کسی اپنے لواحقی دستا ہے کینو دس حگ دا اتنا خوف اسے تاری ہو جاندہ ہے کے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے جناب ڈرنی شکلاں میں اج تک نہیں ویکیاں پھر ملک فرموتا جانا ہے نبی پاپ فرما نے اس گندے بندے دے دےاندھی کھڑا ہو جاتا ہے اس گنگار بندے دے دراندھی کھڑا ہو جاتا ہے تو سراندھی کھڑا ہو کر کے اپنا ہاتھ وہ منہ دکھا ہے باہر نکال دائے کہ اللہ تعالیٰ دے چلا تالا فرمانے پتا پھر فرشتا کی کہنا فرشتہ کہن یا ہن نفس ایت گندی رو گندے جیسا باہر جائے یہ اللہ <سؤال> تعالیٰ نے لانت ہو فرشتہ فرشت فرشتے کھڑے ہو سارے ڈر رہے ہوں کہ میں گندی روح نہ پکڑا دوسرا گندہ میں پکڑا اللہ کا حکم آتا ہے پکڑ کس طرح سمان تے جی اس جبان تھی نو پہلے سمان تھی گندے بندے کی روح سے سارے بدبو پھیل جاتی ہے پورے کبھی تعلق رکھن والا ہے فلاں قوم تعلق رکھن والا ہے باپ کا نام آئے یہ نام ذکر کیا جائے کبھی بھی ذکر فرش سے بڑیاں سونی شکلہ. بڑیاں پیار شکلہ. تے سونی شکلوں بڑیاں پیاری پیاری شکلوں کر کے سونی شکل میں پہلے بار ویخی نے چمک رہی نے رسمان تلادار روح قبض والا او, اے او دے سران دی کھڑا ہو جانا ہے جہاں گنہگار بندہ سی نا او دی روح جد دی نکالنے لگا تے فرشتے نے دے جد موہ پایا ہے لیکن مومن بند ہے نا وہ جرونی کران واسطے ہاتھ نہیں پہنتا بلکہ نے ان کر کے فرشتہ وہ چہرے دکھ دے کرتا ہے تو کرکے کہ آئیا تو نو یا آفس با ए पाक रूह पाक जैसा मदरू बहार निकल आरे तेह की रहमत हो गए तो नवी पाप फरमाते ने उस बंद की रूह निकल आती है नवी पाक ने विशार भी बड़ी प्यार दी फरमा जिम्मे मशक ना ती पानी भरते हो ना ते मशक के बीच पानी के कतरा टपकदै तो नीचे गिर दे इन कोई तकलीफ नहीं आँगी रूह आराब निकल करके फरिश्ते हाथ से आ जाती है फरमाया जो फरिश्ते खड़े होंगे हर फ्रिश्ते खैश हों इस अच्छे बंदे की रू मैं पकड़ा दूसरा गंधा मैह पकड़ा फरिश्ते कतार बना लेंगे ने रूह पकड़ाई जाती है फरमा समान से चली जाती है पहले समान का दरवाजा खुलता रू जाती है तो सारा समान نام رو آ گئیے سارے فرشتے اللہ دیت ہو فرشتیاں بڑا بندہ ہے بڑے اچھے بندے کی روای ہے نبی پاکستان دفنا تر پین جار پائی اٹھا رہے تر پہ ایک روی تلتی ہے کہ روح پھر واپس آ جاتی ہے فرمایا جب جانے پہلے سمان سے پہ دو مقامات نے ایک الی جین ہے ایک جین ہے نیق بندی روح نے وہ الی جینے چلیں جی جو گرب بندے کی روح ہے وہ جین اندر چلی جاتی ہے نہ بھی پا کر سنا اتنے حاضری لگتی ہے اتنے رہدی ہے نہیں الی جینے رمن والی جگہ نہیں روحاں بلکہ وہ صرف حاضری یہ اچھے بندے کی روح وہ حاضری لاگی دفتر ٹھیک ہے جی یہ اچھے بندے کی روح ہے پھر وہ اتو واپس آدمی ہے ایک دن سدرے الفاظ نے جب چار پائی چکنے آ تو وہ روح نال جلدی لے آؤ میرے قبرستان جلدی لے جاؤ نبی پاک نے اسلام دا فرمان ہی اپنے مردے جلدی دفناؤ جلدی دفناؤ اللہ فرمائی یا تو اچھا ہوئے گا تو یا گندا ہوئے گا جے اچھا ہے تو اندر واسطے قبر انتظار کر رہی ہے فرش انتظار کر رہے ہیں جلدی پہنچاؤ جے گندا بندہ تو اپنے کدیاں تلدی بوجھ لاو تو مٹی کے حوالے کرو دونوں سورتوں جلدی دفناؤ جلدی دفنا کا حکم ہے तो फरमा जरा चंगा बनता है ना वो दिन रोज़ थले आ जाती है जलों चार पाई चुकी जाती है جلدی کرو کیوں دیر کر رہے ہو جلدی کرو کیوں دیر کر رہے ہو روحے کتھے لے کے لے کے پا کر جنازہ پڑھایا جا رہا ہے جنازہ پڑھاؤ تو بعد پھر کمر اندر اسنت کے مطابق دفنا دیا جائے پھر وہ مٹی پا دیتی جاتی ہے جدو تھی مٹی پا تے نہبھی پاک فرما نے جدو بندے دجود اندر دوبارہ روح آ جا فرمند نہ مینہ نو کم و مینا تارا تنخرا دوبارہ فرشتے سوال کر رہے ہوں اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو اللہ کے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے اللہ سوال بندے کامیاب کر دے سوال ہوتے پتا ہی نہیں بندہ نے ماہ را میرا رب ادلہ من تین دین کی دی ہے وہ کہ نال اسلام میرا دن اسلام نے بندے دکھا جب دیا ہے دین یاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال پتا کی کہن دنے؟ کہن دنے ہر قبر اندر نبی پاگ کتاب ہوتا ہے نا تے نبی پاک سامنے کھڑے ہے ما ماتا فی ہاد راجی رو اس بندے بارے جاننا یہ کون ہے محمد اللہ دیفیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم بھیجے گئے ہیں یہ بارے تا خیال ہے فرمایا یہ ہاض عیشم اشارہ ہے یہ مطلب ہے ہاض ایشم اشارہ کدے کدی قریب واسطے آتا ہے تو نبی پاک قبر اندر حاضر ہوتے ہیں یہ بات اقیدہ ہے نبی پاک اتنے قبر وجود نہیں ہوندے فرمایا جا بندہ دنیا سے آیا جس نے نبی پاک پہچانا جن اللہ پہچانیا انہیں نبی پاک میں پہچانے ہیں واسطے تو سوال واسطے نبی پاک کا پاس ہونا کوئی ضروری نہیں نہ حدیث تو ثابت ہے ضروری ہے بلکہ اشن او رسول اللہ ایک غیر کی زمین ہے پرما جا نبی تھی آیا سے وہی جانتے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے بچے جی سارے آخری نبی کا نام کی محمد صلی اللہ علیہ الہب وسلم موجود نہیں لیکن جانتے ہاں لا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پرمائے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ سارے بیٹھے ہیں اللہ کے نبی موجود نے رسول نے جی اللہ جی نبی, رسول دا نہیں کہ نبی پاک ہے بیٹھے نے سامنے بیٹھے نے اور میں عقیدہ باطل ہے اجلے نا نبی پاک قبر حاضر ہوتے ہیں ایک دلیل سیل بخاری اندر میں تیرے سامنے رکھا نبی پاک حدیث ہے سعید بخاری کی حدیث ہے نبی پاک علیہ صلاح مچن نبی ایک عورت خادمہ عورت نبی کر دیے مجمع نے دفنا دنیا جنازہ پڑھا کے صحابہ کرام نے راتو رات جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا تو عورت نو دفنا دا دوسرا دن گزر وہ دن گزر گیا اگلا دن بھی گزر گیا ہزشا کندر سیل بخاری دو گزر گئے ایک اور شور جی تین دن پہلے اس دفنا دے یہ نبی پا سابق کا کہ قبر اندر جدو دفنا تو سوال و جواب ہوں تو نبی پاک اتنے موجود ہوں تو سابا نے کہہ دینا سی اللہ دے نبی جی جدو سوال جواب سے تو دفنا دیتا سر جب جو سوال جواب ہوئے سن جو تو موجود نہیں سی ہوں ہو کہ عورت کیتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے فرمایا صحابہ بھی عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ قبر اندر جو سوال جواب ہوتے اس وقت موجود نہیں اگر موجود ہو رہی سوال ہی نہیں کرنا فرمایا اور اللہ دن سر نے یہ بھی نہیں دوسرے دن وہ دعا بھی نبی پاک شریف کو دعا سابق کرام آپ کے کرا نبی پاک کو کوئی نہیں بلایا فرمایا ختم ایو دعوا ہے نبی پاپ کو کوئی نہیں بلایا وہ سابق کرام نے کدی ختم دعا ہی نہیں سن اس واسطے نبی پاپ کو پتہ ہی ہوئی ہے فرمایا تین دن گزر گئے فرمایا وہ مائی کتنے آئے فرمایا سابق کرام نے سونے ہاں وہ فوت ہو گئی رات کو اصل دفنا دتا نوی پاپ فرما دیتے میں تیس مین کیوں نہیں دسیا دو نہیں کمریا ہوں تے لے کے جاؤ میں اس کی قبر دکھاؤ صحابہ کرام قبر گئے نبی پاک علی سلاد نے دعا کی ہے نبی پاک نے دعا کی جنت ادا کر دعا کی اللہ نے جنت عطا کر دی جائے نبی پاک فرما نے ہیں تمولی عورت سمجھ کے میرے نتلا نہیں تو تلاح تصویر اطلاع دینا دا حق بنتا ہے اس طرح نہیں کرنا یا نبی پاک علی سلاد اسلام نبر کا بھی علم کوئی نہیں ہے کرام نے گئے ن اسی طرح نبی پاک علیہ فرمایا بندہ فوت ہو جاندہ ہے پھر سوال و جواب سوال و جواب ایک چوتھا بھی سوال ہوتا ہے لینا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اے سوال تے تین کی پتا لگے سارے سوال دے جواب تو دیتے نے اے جواب ہی تیاری کی تیاری تیار کرا تو فی سارے جوابڑے اللہ پڑھے اللہ کی اللہ کی قرآن اور اللہ دی محمد رسول کا فرمان کلّہ کی کتاب قرآن نہیں بہت بڑی دلیل ہے کیا دلیل ہے سہیل بخاری صحیح مسلم سیاست مجھے نبی پاک علیہ السلام پورک شخص آیا وہ کہنا جن میرا بیٹا ایک شخص ملازم سے عورت نے تو میرے بیٹیاں پسند بدکاری کر لئی تو لوگ نے فیصلہ کیتا لوگ نے فیصلہ یہ کیتا ہے کہ سو بکری میں انہوں نے دے لو آزاد کرمان نے دسیا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرو نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں میں فیصلہ کتاب اللہ الادک کرا گا اللہ کی کتاب کے مطابق کرا یعنی جو اللہ کی کتاب پہ وہی میں فیصلہ تو اندر کرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں تیرا بیٹا ہے نا سو بکری دی بات نہیں وہ سو کورا لگے گا کیونکہ کمار سنگھ نے بدکاری کی انہوں سو کورا لگے گا ایک سال ان جلا وطن کیتا جائے گا جی اس بندے کی بیوی ہے نا وہ شادی شدہ ہے رجم کیتا جائے گا پتھر مار مار کے نبی پاک نے اسی طرح فیصلہ کیتا تو اسی طرح فیصلہ ہویا لیکن نبی پاک نے فرمایا سی میں کتاب اللہ دے مطابق تھوڑا فیصلہ کروں گا ایک چیز کتاب اللہ موجود ہے باقی تین چیز حدیش موجود ہے قرآن جندر مجود ہے سو کورا ماریا جائے گا شادی شدہ رجم کیتا جائے گا کتاب کے اندر نہیں ہے نبی پاک کے فرمان کے حدیث اس حدیث تو پتہ چلے قرآن کی نبی فرمان بھی اللہ فرشتے ہو اس میرے بندے نے بالکل سچ سچ سوال کی جواب دیتے سی آخری میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی जवाब सही दिते इन जवाब द्रोस्त दिते पास हो गया है नबी पाक सलाम फरमाते तिरम जी हदीश है नबी पाक फरमाते जल जवाब बंद सही सही देता रिश्तिया حتا الہ بندہ فرشتہ ذرا گھر جا کے دسنو میں رزلٹ بولے جناب وہ جناب پاس ہو جائے تو پھر کہا جی جلدی چھٹی دو میں اپنی امی جا کے دساں میں اپنے ابو جا کے دساں میں پاس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا نبی بھی پاس اسی طرح جدہ مرد کو سوال ہونے پاس ہو گیا میں رشتے روک جا اللہ نے کان بھی نہیں بنایا کہ تک خبر اتنے جا یہ کون فرمایا کون کہہ رہے روح کہہ رہی ہے یہ روح سے جان کی گل ہو رہی ہے کہ میری روح فرمایا روح کتنے بھی نہیں جا سکتی قبر کبر تو بعد سیتا یا جنترا جہانب بنایا روح گھر آ روح گھر آئے دلہریا پر کیا دلیل ہے کہ جناب مرن تو بعد بندے کی روح گھر آدھی ہے مسجد اندر آدھی ہے یا گھر کے اندر آئیے اتنا بڑا بہتان ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے مرن تو بعد وہاں واپس دنیا تین آدی ان فیصلہ ہو جاتا ہے دنیا تٹ آف ہو یا جنت اندر, روح جائے گی یا جہنم اندر جائے گی نبی پا کر سلام سلام فرما نے فرمایا جس طرح پیری رات کی دلہن سو جی اسی طرح ت جی پہلی رات کی دلہن ہوں وہ جدو سوندے بے فکر ہو کے, دیئے دیئے کہ میں سمبوٹ کے میں برتن کپڑے کوئی نہیں کیا سوج ہے جس طرح پہلے جناب پہلی رات کی دلہن سوندی ہے یعنی بے فکر ہو کے سو جا ہوں تیر کوئی جناب پریشانی نہیں ہوں تیرے کوئی دباؤ نہیں ہوں تین کوئی گام توف کوئی نہیں ہے فرمایا روح کدھر چلی جان تر کبر سولہ روح روٹے چلی جی دلحل سے گور کرنا جری میں پانے حدیث پنل لگا نہ چھ حدیث کی کتاب اندر حدیث موجود ہے موتا مالک اندر حدیث موجود ہے ابن حبان اندر حدیث موجود ہے ابن ماجہ اندر بھی حدیث موجود ہے نشائی اندر بھی موجود ہے تبرانی تم مسند احمد دی اندر چھ حدیث کی کتاب اندر حدیث موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں نعمت المؤمن الطير یالو فی شجرت جنتی حتا یرجئہ الله الی تسدی ماں جی آبی پاگ فرمانے نا رو جنت اندر چلی جانے جنت درختے کی شکل اندر جنت جہ درخت نے نہ انہوں کے لٹک جاندی ہے کدو تک جنت اندر اندرے گی جنتی بندے کی روح اور جہن بندے کی روح جہن بندر چلی جائے گی جس طرح کے نبی پاک فرمان ہے جدو بندہ فوت ہو جائے روح نکل کے اندر جنتی روحے نہ جنت اندر چلی جاتی ہے تو جہاں اگلیاں روحاں نے جڑے پہلے فوت ہو چکے آپس ادھر ملتی ہیں نے وہ پھر کہ سنا فلاں کا کی حال ہے بھی ٹھیک ہے فلان کے سال اندر وہ بھی ٹھیک ہے وہ فلان کی شادی ہو گئی فلانے بچے ہو گئے سن اچھا تو فلان یار اس ٹائم مریض سی وہ کی بنے وہ تو میرے تو پہلے فوت ہو گیا پھر میں تیرے تو پہلے فوت ہو گیا ہاں وہ میرے تو پہلے فوت ہو گیا تے پھر روح مل کے افسوس کر گیا وہ تیرے تو پہلے فوت ہوا نا وہ پھر ادھر نہیں آیا وہ دوسری سائڈ سے چلا گیا وہ جہنم اندر روٹ چلی گئی وہ سا بھائی جہنم اندر افسوس کر گئے اتنے اچھا تیر تو پہلے فوت ہوئے ادھر کوئی نہیں مطلب جو جنا اندر چلا گیا جنتر روحان چلیں جانا نے جھوٹ بولتے دنیا تولتے ہیں جہاں قبر اندر روح آدمی ہے اس بعد نہ کبر اندر آدمی نہ دنیا سے آئی رو رہے گی فرما دوسری دلیل نبی پاک اسلام کی دوسری آدیش نبی پاکر اسلام فرما دیں جہاں بندہ ہر نماز تو بات ہے اگر موت آ جائے نا تو وہ درمیان چنت درمیان جی موت دا فرق ہوتا ہے دی اللہ فرمانے پاک بندے پکی در نکل <سؤال> جا نکل کر کے اللہ دین بندیاں جنتر کوئی دلیل نہیں دلیل آرام دی دلیل ہے دلیل اے ہے جو حدیث دی دلیل ہے فرمایا قبر تو شدی جنت جنتر چلی جاتی ہے اور فرمائی قیامت تک واپس نہیں آتی جب قیامت قائم ہو جائے گی اس تو بعد وہ روح بندے دے وجود اندر آئے گی ہوں ہے اگلا مسئلہ ہوں میں تھلے پی قبر اندر روح اتے ہر مسئلہ پیدا ہویا کہ وہ جی بندہ قبر اندر پی ہے اس باہر کی خبر ہے یا کوئی نہیں ہے بندے کوئی کام کر کے دنیا کے جو کام ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہی ہے, دی خبر ہے یا نہیں سورت زمر ایتر پر اللہ تعالی فرماندے روحان <مشمع> بندہ بندہ کہ سورت زمر روح نڈ لیند لیکن اللہ تعالی جس نے جدو جن جنگی دینی ہو جناب اللہ <سؤال> تعالیٰ دین دیں جس طرح دوبارہ مینو زندہ کیا ہے یعنی رو اللہ تعالیٰ کڈ لے یاد رکھ تو فرق یہ ہے کہ جہاں بندہ سو جانا روحی بھی نکل جاتی ہے جہاں مر جائے روح نکل جی فرق کی ہے جا بندہ سوند ہے نہ وہ صرف رو نکلتی ہے نکل جاتی ہے وہ جان بھی نکل جاتی ہے ہوں اس کو کوئی چیز لگاؤ وہ محسوس نہیں کرتا بس یہ فرق ہے جا سو جانا روحی بھی نکل جاتی ہے جا مر جائے روحی بھی نکل جاتی ہے ہوں تھی یہ دسو جا بندہ ہے اللہ قرآن آخیا اچھا روح نکل جاندی ہے تے وہ دی روح نکل جاندی ہے تو پھر وہ آتے. اونوں کہنا کہ پانی نہیں. اونوں کوئی پتا نہیں کوئی نہیں گل ہے نہیں ہالانکہ جان باقی ہے. صرف روح نکلی ہے کچھ نہیں سن رہا اتنے جمعے تو کوئی بندہ ستا پیا نہ پوچھو موری صاحب کی کہہ رہے ہیں انہوں کوئی پتا نہیں ہالانکہ جان موجود ہے جا بہت روح نکلتی ہے جان موجود ہو انہوں جتنی مرضی گلانا سنا رکھو وہ نہیں سنتا تو جی جان بھی نکل گئی ہے تو روح بھی نکل گئی ہے وہ تاریخ گل سن سکتا نہیں اور لڑکے قانون نہیں بنایا پر میرے رو نکل گئی ہوں اسی طرح دنیا کے حالات دن پتا ہوتا یا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے بلی تو دور کی بات ہے بلی بھی آ سابقاف اللہ نے بلیوں کا قرآن ذکر کیا تین سو نو سال اللہ نے زمین کے اتنے سلا دتا ہے زمین اللہ کھی تین سو نو سال اللہ نے زمین دے اٹھتے زمین دے اندر نہیں زمین دے اٹھتے اللہ نے سوایا ہے تین سو نو سال تو دو پھنے نا ایک دوسرے کو پوچھنے کتنا دن ستیاں ہے دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ستتے ہیں فرمایا انہوں نے کوئی پتہ نہیں جدو کہ حالات سارے تبدیل ہو گئے اسی طرح یہ تو ایک ہے نا یہ تو بلی نے فرمایا اللہ کی زمین تو اگر یہ بلی نہیں تو ولی ہے ہی نہیں تو فرمایا بلی تو ویڈی طاقت نبی جی ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی دا بھی ذکر کیتا پرانے پاک اندر اس نبی دا نام ہے وزیر علیہ سلاد اسلام اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ذکر کیا ہے ازیر علیہ سلاد اسلام جا رہے ہیں ایک بستی دے کل گزرے دن بستی گری پڑی فرمایا بندے مار کھپ گئے نے بستی گری پائی ہے ساری دن ختم ہوئی پیے تو زہر اللہ دہ نبی کہ اللہ زندہ کرے گا یہ تھی ختم ہو گئی ہوں اللہ نے کم زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن دل فال ماتا ہاہو فا ماتا ہلا نے فا ماتا حاو اللہ نے اللہ نے سو سال ایک تو ہے نا زمین تھلے کیا پیا یہ نبی زمین پی آئے فا ماتا حل اللہ نے روح نکال لی ہے اللہ نے موت دے دی سو سال ستے پہ رہے علیہ السلام کے کھوتے کا بھی ذکر ہے پرانے جہاں گدا ہے گل گیا سڑ گیا فرمایا ہڈیاں پہ اللہ تعالیٰ نبیاد ہوئی محفوظ رنگ کبر ہو محفوظ ہوتا ہے قبر دے پھر بھی محفوظ ہوتا ہے نبی کے وجود مٹی نہیں چھو سکتی اج بھی نبی کی قبر اگر خود جائت وجود برکت والا اس طرح ہوا جی ہوں ہوں فنا آئے نبی دے وجود مٹی نہیں کھانے فرمایا گدے دے وجود مٹی کھا گئی وہ ہڈیاں پہنچ نبی سو سال تو بعد اللہ نے تے سو سال تو بعد زندہ ہوئے نے چند فرما دیکھنے کا فرمایا اینا دے نبی جی تسی تے کنہ عرصہ پہ رہے ہو کنہ عرصہ پہ رہے ہو اللہ دے نبی کہہ دے اینا دے نبی کہہ دے اینے لگ دا دن دا کجی سا میں ستا ہے لگ دا میں صبح ستا ہے دو بیٹے موٹھ گیاں یا اینے لگ دا کہ میں ایک دن ستا اللہ فرما دے نئی نئی میرے نبی تسی ایک سو سال ستے ہو تے جدو اٹھے نئی تے بے تے حالات تبدیل ہو چکے رے ف آبادی آبادی نے دنیا کی خبر کوئی نہیں اللہ <سؤال> کن آن در کہہ رہے دنیا کی خبر کوئی نہیں فوت ہو جائے تو سارا کچھ سمجھ دے سارا کچھ جان دے سارا دائے فرمایا لوگا نبی السلام دی اللہ اللہ حدیث اللہ دے نبی فرما نے ابو دی روایت جہاں بندہ بھی سلام کر دے جڑا بندہ بھی میرے سے سلام کرتا ہے میری جڑی روح ہے لٹائی جاندی لائی جاتی ہے الحکا رو ہی اتنے تھوڑا جی غلط فہمی لگی الا رو ہی میری روح کمر اندر لٹائی جاندی ہے اگو لوگوں نے یہ مانا کر دالانکہ حالانکہ رو روحی نہیں بلکہ اللہ روحی ہے جس طرح کہ اتنے لکھے ہوئے اسلاط وسلام الار رسول اللہ ہے بنا لیا نہیں اسلاط وسلام الارس اللہ الار رسول نہیں الیکا یارسلا کہ علی... علی... علی... اللہ... لٹا نے میری روح جنت اندر ہے فرمایا دلیر پڑھ کے روحان جنت اندر چلے جائیں جہی وجود ہے وہ کبا ہے جی روح ہے وہ جنت اندر چلی گئی ہے وہ عام نیک بند ہوئے کہ جی دی روح جنت اندر چلی جاتی ہے میرا ایمان ہے میرے نبی دی روح جنت الفردوس اندر چلی جاتی ہے جنت کا سب تا درجہ ہے اتنے چلی جان دی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا سیر بخاری کی روایت کہہدی نے کہ نرپال ہم الفاظ موجود نے یا آپتی من جنت الردوش ماہ اے ابا جان حضرت فاطمہ دے, کسید دے اسی پڑھنے ہاں میرے ابا جان کا وجود امیشا جی کبر ہجرے کے اندر پیا ہے لیکن فرمایا تصویر اپنا ٹکانا جنت الما وا جنت الفردوش بنا لیا ہزا یہی عقیدہ ہے میرے باپ کا وجود مبارک ایشا دے حوجے اندر پی ہے اور میرے باپ کی جی روح ہے وہ جنت الفردو سندر چلی گئی جنت الفردو اندر چلی گئی اور اللہ تعالیٰ فرما دے و نفی کا فورے فسائی کا من فما من فار اللہ اللہ دے اللہ فرما نے شور کیوں جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی ایک گل یاد رکھو جہی قیامت ہے نا ادو آنی جب اللہ کی زمین تے ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہنا اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پہلے ایک حوا بیجنگ اللہ ایک حوا بھیجے وہ مومن بندے ہو جان گے سارے فوت ہو جانے اس تو بعد صرف کافر پھر آ جان گے پھر سورتوں کیا جائے گا پٹاقہ پگے گا کنہاں کے پردے پھٹ جان گے یہ جگہ جنا بڑی آواز ہوں بالکات میں جڑے کنا کے پردے نے نے نازک آؤں نے آئے ہوں بھی جناب وڈے وے ساؤنڈ چھوڑ دینے یا کوئی جناب واڈا سر پٹاقا پگے تو بچیاں جڑے تن کے پردے نے نا پھٹ جانے بڑے نازک آتے ہیں پر سور پھونکیا جائے گا ایک آواز نکلے گی جڑے جناب کافی دنیا سے ہو گیا اچانک وہاں پتہ ہی نہیں ہوئے گا اچانک قیامت قائم ہو جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی سارے مر جان گے جب مر جان گے ابو رضی اللہ چالیس سال بعد دوسرا نفقا پھونکیا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی اللہ جہ پہاڑ نے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ پی کے پوری زمین برابر کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ سمان تک بارش برسان گے نبی پاک سلام فرما نے پھر جڑے مردے نے نہ زمین ادرو نکلنے کس طرح نکلنگ اے نہیں ہے کہ زمین پھٹے گی تے مردے قبران تو قبر فرمائے نہیں نبی پاک فرما نے کما یمبو تبا کو بخاری دی روایت نبی پاک فرما نے جس طرح کھیتی نکلتی ہے نا تھی پانی پاند حل لو پانی پاندر کھیتی نکلتی ہے نہ آہستہ ایستا اسی طرح مرد زمین ادھرو اللہ جلو ساری زمین برابر کر گے آسمان تو پانی دن گے مرے قبر چنج نکلنگ کھیتیاں اگدیاں نے فرمائے پورے نکلنگ جڑا چھوٹا بچہ فوت ہوا جس مرم فوت اتھے آ کے رک جائے گا جاڈا ہے نا وہ اگے گا زمین تو اتھے جا کے رک جائے گا اس تو وا فوت ہوا ہے تو اتھے جا کے رک جائے گا جدو سارے اگ جان گے موت ٹائم کے برابر برابر جدو اگ جان گے لتا رواں پاگا پھر, پھر ان آ جان پھر ان کے سوال جواب سوال جواب یا کالو یا بہ د مم باسن دینا جد اٹھنگ گے نا تو قیامت کا منظر جناب آخری منزل دیکھ گے روز دینا مدان جان گے دیکھ گے قبر اس وقت کہا جناب قبر ہے فرمایا اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما نے فرمان دینے قرآن کی آیت ہے نبی پاک اللہ تعالیٰ نے. میرے نبی میں قانون ہی نہیں بنایا کہ مردے, سن دے نے. مردے شن دے مردے نہیں چنتے اگر میں رب چاہاں تو جن مرضی سنوا دیکن میں یہ بنایا کہ مردے نہیں سنتے کبور ہے میرے نبی اگر تصیں بھی مردے نو کوئی گل سنا چاہو قرآن کی ایت یہ جمے مار کہہ رہی ہیں اے میرے نبی تسیں بھی اگر گبر آئی کوئی گل سنا چاہو تو تاریخی گل بھی مردے نہیں سن سکتے قرآن دن الفاظ اے میرے نبی مردے نے سنا تو دور دی بات ہے ایک ایسا بندہ جنوں گنا ڈولا کر دیا ہے میرے نبی سامنے کھڑا ہے اگر وہ پیٹ فیڑ کے پر پے گا تو میرے نبی جی سنا چاہو تو نہیں سنا سکتے وہ نہیں سنا سکھتے تو مردے نے سنا جہد اکھان بھی بند نے جہاں کن بند نے جہاں کا پورا وجود بند اے یہ میرے نبی اگر تم بھی مردے نے چاہے تو تُ نہیں سنا سو اللہ جی نا اللہ قدر ہے لیکن اللہ نے قانون نہیں بنایا مردے نہیں سنتے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاپ اندر ایت نازل کر کے مکمل عقیدہ سمجھا د